السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كم وددتم وكم تمنيتم وكم حلمتم ان اعلق على مباراه يتواجد فيها اسمك فليشهد التاريخ اني الان اصبحت معلقا نعم اصبحت معلقا الان بعدك يا ابو تريكه في مولدي. الآن أطلق ثورة الآن أحكي قصتي في حبك يا أبو تريكة دائما نقول الساحر من جوزيه، لكن هناك ساحر جديد، أبو تريكة كل الملعب يصفق لأبو تريكة، لا تترك الملعب هذه هي التحية الجديدة من أبو تريكة إيه رأيك في محمد أبو تريكة كشخص وكلاعب؟ أولاً يعني بسم الله الرحمن الرحيم هو كشخص أساساً يعني إنسان محبوب للملايين ودي حاجة محدش يختلف فيها تاني حاجة يعني هو كلاعب ما يعني مش محتاج الكلام برضه يعني الناس كلها شايفاه عالميا هو ما الله مبدع ده رمز من رموز البلد يعني فعلا رمز رياضي يعني رمز يعني في الاخلاق رمز في حاجات كتير جدا محمد ابو تريكه راجل محترم وراجل مخلص وبيفكرنا بايام الخطيب شخصيه محترمه وراجل محترم جدا وما شفناش منه حاجه وحشه محترم ولعب كويس في النادي الاهلي وان هو انسان وطني بيحب مصر وبيحب ال... ال... ال... النادي بتاعه وبيحاول ان هو يساعد النادي بكل الطرق بيتقال عليه ارهابي بس ما يهمنيش فرحنا دايما كمصريين كاهلاوي زملكاوي الله عليك يا حبيب والديك يا ابو تريكا يا ابو تريكا يا تريكه يا ابو يا ابو تريكا الله الله رجل ممتاز و رجل ما فيه كلام يعني شاطر في الكوره وشاطر حتى في اسلوبه مع الناس يعني محترم حتى الناس في السعوديه في كل اماكن العرب يعني حبينه والشعوب كلها حباه كل الناس اصلا بتحبه يعني ايه سبب حبك له احترامه وما منه حاجه وحشه لاعب كويس ف ما منه حاجه وحشه انت ايه رايك فيه كلاعب يعني من اللي بتشوفيه عنه الاهداف اللي هو لاعب ممتاز يعني بيلعب كويس ايه رايك في موضوع انهم حطوه على قائمه الارهاب او نو حد من الناس الارهابيين والمطلوب لا طبعا ما ينفعش هو كويس في البلد دي لازم يبقى وحش يعني اي حد ناجح في بلدنا بدل ما يشجعوه ويقوه ويسندوه مش عارفه بيدمروه وبيطلع فيه عيوب الدنيا ايه سبب اصلا ان هو يعني اتحط على قائمه يعني زي قائمه اصلا الارهاب يعني انا شايف لو هو مثلا اخلاقه كان كويس او بيقول لا يا جماعه مش عايز قتل مش عايز مش عايزين دم في البلد مش عايزين نظام فاسد يعني يمسكنا او يحكمنا ويطلع ارهابي و انا شايف ده ده كله كلام غلط يعني يعني الناس الطيبه والناس المحترمه في البلد هم اللي تلا عليهم كده امال الناس اللي مش كويسه هيتعلى عليهم إيه؟ يعني ما اعرفش انا انا اللي اعرفه ان هم لما بيحبوا يسيئوا لشخص معين بيجيبوا حاجات وحشه عنه خلاص ودل ولو عاوزين يفخموا في واحد اصلا مش كويس بيفخموا بصراحه مش شايف يعني ان هو ارهابي غير كده يعني كلام يعني محزم بصراحه ان هو يتحاكم حاجه كده ناس كتير زعلانة على الموضوع لان هو هم شايفينه مش ارهابي مش معنى ان اخواني يبقى ارهابي والناس كلها بتقول ان هو بيصلي ويعرف ربنا وبيتبرع بفلوس كتير من املاي كل لحاجات كويسه فانا شايفه انه مش وحش انا بحب ابو السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله